أحنا, احنا شوية, شوية مثل ما كل, كل حفل نقدم, نقدم, نقدم العريس بس, بس شوية المطاف وصل بينا نقدم. انه بخدمتكم. بخدمتكم راح اقدمك لك بعد قلب على راسه راح, راح, رأس. راح اقدمك لك عمي هاختي يقولون يقولون, يقولون يقولون كبارنا قاعدين, قاعدين لنشرب الشرب بيهم بس هم ترى بوي شباب, شباب ترى ترى شباب, ترى شباب, ترى شباب, ترى شباب الكل يريد يشارك بالهوسه بالصفقه بالفرح ان شاء الله علاوي يستاهل لو ما يستاهل زين اذا يستاهل كل احنا نصفق له يلا خلينا نشوف الصفقه اي اي صفقة, صفقه صفقه صفقه كل احنا بالاخير ابويا عمي حاخوتي هااا وبعد اقوى لعلاوي حاخوتي ويا عين يا عيني عليه عريس نشمه بوي وينها مالي الشموع مالي مال يلا عمي يا عيني علي عريس نشمه لا تعالوا هنا بعد الدن عم صغير والشموع سلو والله ويا عمامه والأصدقاء, والأصدقاء والجورة والأخوة, والأخوة وكل خدام الحسين والحضور الكرام عم حضرة والليلة ويا وهاخوتها وطلعها من كل قلبك هاخوتها وبعد ما مقبول العلا وهاخوتها ومحبوبهم يحبونا محبوبهم محبوبهم يحبون محبوب يا محلى جماله من نور الرساله يا محلى جماله يا محلى جماله <relief> <connects> <بريق> يا محلى جماله ابوي الرد علي والصفقه عليك هسه <سفقة عليك> <أصبح أصبح> راح تجي بالطريقه <mate> الصينيه. آ آه من نور الرساله يا محلى جماله من نور الرساله يا محلى جماله هذا اخر الاقمار هذا اخر الاقمار ظنوة حامي الجار يا محلى جماله يا محلى جماله افرح افرح صفق هلا هوس هوس إيه من نور الرساله يا محلى جماله من نور الرساله يا محلى جماله هذا اخر القمار بنوه حامي, حامي الجار يا محلى جماله يا محلى جماله افرح افرح هوس يا محل هلا هلا كل احنا احتفلنا بهالولاده باسم المهدي جبرائي نادى باسم المهدي جبرائيل نادى وبشر به كل اهل الوطيه بشر به كل اهل الكبار صلى بدار حيدار جبرائيل الكبار صلى بدار حيدار من شجره الانوار يا حلق هالاقمار يا محلل جمال انا وانتم نستقبل خادم الحسين الموفق حبيبنا الغالي ابو علي الرادود المبدع ماهر الشبلي ينال جائزته من الزهراء مسبوقا ومشفوعا بذكر محمد وال محمد يا الله يا الله يا الله تعبتوا تعبتوا تعبتو لا لا تعبتوا تعبتوا ساشيرين اللي يكون قراهن اسامه والله تعبتوا واموركم دشت لل لللوحة <تصفيق> ايه السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ربعك حتى سلام ماكو ما بيهم بعد يعني حقيقة حقيقة لا هو العريس هو تعبان وجربوش جماعتنا شنو؟ اي والله اي والله اي والله جاربوش يا ولا, ولا. ولا. ولا والله ولا جاربوشو مبز جاربوشو مبز جاربوش ومو بس جاربوش حبيب بده يبطل هي اليوم لو باكر اليوم اليوم لبشر. اليوم, بيوم اليوم؟ بيوم بيوم. بيوم. بيوم. بيوم. اه الساعه اه؟ 9 انا خلص الواد بتعبته وطر مو يعني راح اقرا لك ولي حبك يقول لك العزيز يبقى يعني لهذا شو اسوي شو اسوي اذا بيها مجال صلوات يعني اذا يعني يعني بيها مجال انت لميت الكراسي شنو عزلنا اه المصور شنو يعني, يعني لا لميت كراسي ما عاد طلعوا شو قوم قوم, قوم انطي الكرسي قوم انطي الكرسي شوف شوف هذا جاي يسوي اقعد هلأ هلأ صفقلي صفق لي صفق لي <تصفيق> جيب الحنه لهنا تجيب جيب بغاتي جيب شباب شم اللي بعدها حنه تعالوا لهنا تعالوا غير, غير, غير, غير شرفك شاء عاشق صير وحمل طبع بستان هاي وياك الحكي إذا ما نقوي قلبه يعني جماعة ما قوي قلبه يعني شو هو لا يشرده وما يشوفت باوع حسب لدقيقة يروح لهناك عاشق صير وحمل طبع بستان لم كل الفخات والهزارات عاشق صير تشبه نسمه الماي مني مر على شعر هل علقت عاشق عاشق صير اضوي ليالي العيون مثل القمر لو غازل النجمات مصطفى عشق عشق <تصفيق> الريس ولا يمنع <يملي> ولا <تصفيق> أو وهذا القمر وجه القمر وين القمر شنو ما اسمع وجه القمر ما محتاج مكياج حتى تهيم بكل الزليخة صفقة صفقة الى صفقة صفقة الى صفقة أو لا تمشي بذروب مشية الطاووس امشي ماشي صياد الحمامات ومثل ورد الحدائق صير شفاف حتى للقطع يكرم نفحات مد لسانك الحدباب الشفاف يعني هاي مو هناك مد لسانك الحد باب الجفاف قال اصلك ترم دور العثرات اولاد تدور حبيبي تعب الروح ما تلقى حبيبي وافي هيهات هذا اجمل حبيبي قبالك حسين هذا لعشقه اهل السماوات ومن تغرد باسم ابو السجاد على شفايفك تلتم من الفراشات وعليك الصلوات اذا حنوا نهاية المجلس بعد عشتر... شو تانين يعني شمتانين. قوم اغاتي قوم تردو لو ما تردو مشكولة ذمت اللي سوي شغلات زي زي شغلات زيمون زي من ريد عوفه عوفة تجيت متعامل عوفة عمد روح عوفة لا لا يمي بهالرقبة دخل نشوف أول نشوف جوابكم, جوابكم. تعالنا تعالنا. تعالنا. تعال هنا شباب تعال هنا ستين لو مئة وعشرين مئة لو وعش ستين متأكد يعني المحرك الماني هذا لا يجي هنا إذا عريس يعني شغلته آه عوفى غير عوفى مو هسا خلينا نشوف جوابكم قوي اشمر عليكم هتش هاد جادف عليكم هتشان. مو قوي هذا هو يانو <تصفيق> سياتر او يا نور و يا اسيا في الامامة يا نور و كرم يا اسيا في الامامة يا نور و كرم يا في حيدر ولنا حيدر ولنا حيدر ولنا هش علم يا نور كرام يا عسير في <تصفيق> الإمام يا نور كرام يا عسير في الإمام حيدر حيدر ولينا حيدر علي علي حيدر ولينا حيدر ولينا يا نور كرام يا عسير في الإمام يا نور اوقف خشوف جواب. جواب. هذا هذا مكانه. حيدر ولينا حيدر ولينا حيدر ولينا ها حي حي ها ها ساعد رسول الله انولد فرحان المدينه فرحان. ها والكعبه به تبشرت مولاي علينا مولاي. ها ها وين ولى على ارض ويكبر ولينا. ها الله عالنبي و على النبي والعين ما تجينا ولع ولبارئ واسمه جبريل نزل اسمه جبريل نزل حيدر ولينا حيدر ولينا حيدر ولينا <تصفيق> ها ها ها ها يا جيبه جيبه جيبه جيبه جيبه, جيبة, جيبة, جيبة, جيبة ها ايش قلنا ايش قلنا قلنا قلنا وانت ما تدري وراك شكوك مو قلنا امانت الله ورسوله مو خطيه او يا انور كرامة يا سيم في الامام يا انور كرامة يا سيم في الامام حيدر ولينا حيدر ولينا حيدر ولينا حيدر ها ها سر الاله بهالاسم الاسم علي ويبقى علي علي ويبقى ها وصانبي رب العلو غيره ما نوالي غيره الله حب جنوب جنتي والله ما اني غالي والله ها ها ها حب جنة على عنادي لي ضدنا حدار حب جنة على عنادي لي ضدنا حيدر ولينا حيدر ولينا حيدر حي حي حي ها ها يا نور كرامة يا سيف الإمام يا تعبوا تعبوا تعبوا تعبو. والله تعبوا شو؟ شوف شوف شوف ماكو جواب شوف ماكو جواب هلا هلا ايه ايه يا نور وكرامة يا اسيم في الله الله وحيدر ولينا حيدر ها حيدر ولينا حيدر يسر الاله بهالاسم الاسم عالي ويبقى عالي عالي ها وصانبي رب العلو وغير ما نوالي غيره والله حب جنون يجنني والله ما نغالي والله ها ها ها حيدر حب جن على عنادني يضدنا اي حيدر حب جن لا عنا تعبو تعبوا تعبوا بالحنه تعبوا بطل وابن البطل, البطل يا ترباع الفحل ايه بطل وابن البطل ها يا ترباع الفحل ايه ايه بطل وابن البطل ايه يا ترباع ايه <تصفيق> طلب ابن البطل هي إيه ما تلف هي هي لمعلوم المعرفة بالملحمة فارس درع الحسين وقلب فوق درع لابس حبك جنون اهل العشق يا الجنه نتعابس لو جنت ويح للعبا حتى نرجن السادس ها والخوه صارت يوم صار العباس ايه والخوه صارت يوم صار العباس والخوه صارت ايه والخوه صارت يوم صار العب ايه والخوه صارت الله وعالم علوم المعرفه وبالملحمة فارس درع الحسين وقلب فوق درع لابس حبك جنون اهل العشق يا الجلل تعابس لو تين ويه للعبد عبد من السادس ايه والخوه صارت ايه وصلوات صلوات على محمد وعلي التهو بالشكلية تعافوا العريس أو صلاوات صلاوات على محمد وعلي شيخ وسام, وسام. أول ما نبدأ وش نقول ألف الصلاة, أسول أسول نقول نقول نقول نقول الصلاة على الرسول أي أول ما نبدأ وش نقول هو ألف الصلاة على الرسول أو يا شجرة الصبيان إلى إلى أو هذا الفرح إيماني مبارك عرسك لهيبة مبارك